Проєкт спортивної бази на Веслувальному каналі реалізовуватимуть наступного року за програмою «Велике будівництво». Там требуються роботи по облагоражуванню берега Там потрібно зробити ремонт берегової лінії, але завдовжки та завшишки водна поверхня повністю за міжнародним стандартом. Це унікальний об'єкт. На жаль, наш веслувальний спорт виживав супереч, скажімо так. Результати спортсмени показують, а інфраструктура невідповідна. Паралімпійська чемпіонка з легкої атлетики Марія Помазан каже: зручні умови для тренувань не створені. Чекає на будівництво стадіону з легкої атлетики та продовжує тренуватися у приватних спортивних комплексах. Немає мов для того, щоб максимально там Професійно займатися метаннями немає на не секторів, немає невеликих потолків. Нам також потрібні для брозків, для штовхання ядра. Це дуже важливо. Я дякую, що нас на, на даний час нас почули. На даний час що навіть представили нам проєкт стадіону. Марія каже: відкритий майданчик для її тренувань це пустир, розташований між спортивним клубом та футбольними полями. Ми там тренувалися, вбирали сміття, бере вбирали там траву, косили сектору побудувала моя тренер. Тому, ну, це дуже трагічна ситуація стосовно легкої атлетики місті Запоріжжя. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових видів спорту також визначили у програмі наступного року. Кожне літо я знаю, що переривають тренувальний процес. Кожне літо я знаю, що переривають тренування. Спортсмени не можуть тренуватися у спортзалі, тому що там щороку відбувається якийсь ремонт, знімають зі стелі плісняву. Підлогу також там кожен рік ремонтували. Зали дуже швидко псується татамі, покриття для боротьби. За словами начальниці управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації Наталії Власової, будівництво триватиме на восьми об'єктах, реконструюватимуть два. Наприклад, реконструкція буде в дитячо-нацькій спортивній школі зі спортивної гімнастики, там буде відремонтовуватися тільки зал. Реконструкція буде відбуватися в Запорізькому обласному ліцеї, там не будуть будуватися нові якісь зали, а буде реконструюватися те, що в них є в наявності. Там буде тільки відбуватися будівництво нового мультифункціонального майданчику». За словами заступниці голови Запорізької обласної державної адміністрації Злати Красової, на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивної бази на веслувальному каналі з обласного бюджету виділено мільйон гривень. На дитячо-юнацько-спортивну школу Олімпійського резерву з вільної боротьби, дзюдо та художньої гімнастики – 2 мільйони 600 тисяч гривень. Олена Черкун, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.